Jeg vil stadig gerne hjælpe andre mennesker. Jeg vil bare gerne gøre det på en anden måde og med mere viden. Hvis man virkelig vil udvikle på sit fag, så bliver man også nødt til at have en baggrund for, hvorfor. Man kan virkelig mærke, at underviserne brænder for, for deres fag. Det, det bliver lige pludselig meget mere spændende at beskæftige sig med, fordi man lige pludselig kan forstå nogle af de ting, man gjorde før. Altså, hvorfor man gjorde det. Den sundhedsfaglige kandidat giver mig jo en bredere viden omkring, hvordan vi arbejder evidensbaseret og hvordan vi laver evidens. Lige nu er det meget undervisning i biostatistik og epidemiologi, og det er meget hele baggrunden for vores viden, altså vores metodefag, som er enten det kvalitative eller det kvantitative. Lige nu der, der suger jeg bare alt den viden til mig, jeg overhovedet kan, og at forstå det.